Dobre, čaute. Uh, dneska spravíme taký kratší úvod, lebo kúsok mám časový skos. Uh, dneska sa ide na Sunshine Coast, takže keď už budem nalodený na ferine, tak sa dozviete viacej. Neviem, či stiham. Tu som. Uviem si kúpiť listok. Dal som to, dal som to. Stihol som všetko. Myslel som si, že to už nedám, lebo keď som zaparkoval auto, tak uh, bolo 5 minút do od odchodu, ale díky bohu Ferina mešká. Tak som semka tupal ty kokos uh, na bombu, bo sa brutálne otepilo od minulého týždňa a taký powder, ako si môžete pozrieť tu, si tento víkend neužijeme, takže sme sa rozdelili v podstate na dva kempy a dosť veľká skupina išla stále lyžovať a išli si užívať sunshine. A ja som sa rozhodol, že idem pozrieť na druhú stranu zálivu mojich kamarátov a idem sožívať Sunshine na bajku. Tak to bolo plozne logické pre mňa, vlastne ísť autom, lebo by to bolo dosť drahé, takže som sa rozhodol ísť s mojim ruksakom. Som cyklistický turista. A sme tu? No dobre, tak sme odštartovali konečne, odkádzame z so Porsche Bay, čo je v podstate uh, pristav najbližšie pri Vancouveri. A na druhej strane ma už čakajú kámoši a ideme jazdiť nejaké bajkové traily tam. Rozhodol som sa prehodiť na Slovenčinu, lebo som tak rozmýšľal nad tým, že uh, anglických hovoriacich ľudí v Kanáde je milión, my a Slovákov je tu na podstatne menej, takže radšej takto po slovensky začnem asi opisovať môj život tu na, lebo je to, je to praktickejšie, to by som asi chcel povedať. Keď my ideme niekde na také výlety, tak sa chodí dialnicou takto okolo toho zálivu až smerom do Doskvo Mišu. Tuna je... Gambier Island na tejto strane a, a toto čo vidíš je Polven Island. To som ešte zabudol povedať je, že vlastne z Horshue Bay sa chodí takisto na Vancouver Island kde sa chodie a surfovať väčšinou a je to skoro veľký island ako v podstate Slovensko. takže to je hodinová plavba na Vancouver Island 40 minútov. A vidíš tu na auto z Vancouveru sme išli takto a prišli sme semko do, na Sunshine Coast. No, takže už sú tu kamaráti, prišli po mňa, U, už mi uh, kradnú bike. Tu je Dubák, tu je človek, ktorý chcel byť... Tu je človek, ktorý strašne, strašne, strašne, ale strašne chcel byť v mojich vlogoch, tak práve preto som sa rozhodol rozprávať po slovensky, lebo nevie po anglicky. Tento človek! A Haha! Ideme jazdiť. No dobré, tak poďme. Jest, taki trail! To było dobre Yes! chce ísť rýchlo tak chce ísť rýchlo, Woohoo, chce ísť rýchlo No, nakladáme majky do sanitky a my pôjdeme hore na taký úplne epic trail, kvôli čomu som vlastne sem prišiel na Sunshine Coast. A aby pôjdu ďalšie epic traily, ale iba o 5% menej. To je Nika, tu ste ešte nevideli. <laughs> Dobre, práve som povedal, že sa cítim ako spred 15 rokov, lebo o, prišiel som na Sunshine Coast s ruksačikom, ako keď som bude. ešte nemal auto a teraz sa ideme vyvážať o, starým dobrým spôsobom. Ráda. Tak sme tu na hore, tu, sme, sme, sme sa vyviezli a teraz ideme dole. Také dosť informatívne som to zabil. Z vrchu ideme až dole, do tak som zvedavý, ako to bude, lebo toto bude moja druhá jazda. Tu prvú zohrievaciu ste videli, a... A tam bude sranda. A tam bude sranda. <skrý> <skrý> <laughs> čakaj, čakaj. Ne ne videl som zavapačol on no, aj ten no, okay. na lado ten strom, tak som natrtkal nohou do neho. Hey, Ivan, som si ciebo. Taký prítlak! Ješte, krása! Koko také bomby na brzdy! BĺTI Teraz by som chcel vidieť moje brzdy, ty kokos, oh, akoľko mám stupňov Čiarné MASAKER čierne. Dobrý triak do videa Kokos, dobre bomby, nie? Oh, krutos Ty kokos, aký follow me Aj skočíky, však to bolo Hardcore Parádi. A kam mu naslepo, tí kokosi, z takýchto, v takých bombách Freeride, Freeride. Freeride. Ha, Aký strmak Wo! pôjde. Faget, išiel v tej mekej hline na zem. Tam ten jeden gepik som ťahal očami. Nice, dobrá jazdička ty kokos. <súdňujú> akože tento trail bol brutálny akože. Mali sme na rozsvičku, ticho. Mali sme na svičku taký easy trail ik Veďže sme naoči prvýkrát tento trail a také rýchlosti sme tam mali, že to sa nedá ani opísať Veľmi dobre Ja tak chcem žiť Ja tak chcem žiť No a teraz sme už vlastne dole Na ceste a tu nám máme odparkované auto A ideme možno, že na round 3 No. no OK, tak po EPIC PRIRIDovej jazde sme sa dostali na nejaký skákavý trail. Som zvedavý aké to bude, lebo som to nikde nejazdil a pôjdem iba za chalanmi. Ak niečo nepôjdem, tak iba kvôli tomu, lebo som to nevidel. Nikdy predtým. Už nám zapadá pekne slniečko. Golden hour. Dobre, chlapci, uvidíme. Tak taký dravený tam bude. A dá sa všetko obísť tak, že nestratím rýchlosť? Dobre, ok, však ja nebudem stresovať. Shet! Dobre! Asy, Extrémne bomby od Maje. Dokonale, tak je Wow, tak toto musí ísť za dňa. <g straighten> Wow! Wow! taká strmosť! Toto je free ride overload. Že neviem ako bude všetko vidno na, tom go, na tej GoPročke, lebo už je celkom tma. Ale ty kokos, to také bomby cez les som nešiel pekne dlho. Fú vôbec to nie je zlý deň. Ty kokos byť prvýkrát na bajku tento rok. Teraz pokračujeme ďalej. Som vám vravel, že nevie po anglicky. Lucko dáva tiež dobre bomby. Yeah. <try> Neníč Jo Výdlo určitě, ale já mám teda tak jako žele ruchy, že? Fuh, Sunshine Coast Prekvapil, prekvapil a už nikdy nesklame. Musíš to vycenzorovať, kam, aby nevideli ľudia, čo tu je. Uh, Toto je. pezinská baba nesklamala nikdy. Yes, skoro sme stihli aj západ slnka, ale to nám nevadí, my sa ideme teraz nažrať niekam. <laughs> ideme jesť niekam, však. Ja, ja, ja, ja. Ah, gopročko mám v zadku. Nevidno ťa. Vidno iba odpornú siluetu. Díky bohu iba e, také divné čiary vidno. Tvoje, tvoje odporné kryvky. Tam sme videli tulene.